دنیا کی اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے کنارا نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہے اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار, پیار کر